Hej alla barn! Jag är ju vegan och när jag var i duschen häromdagen så kom jag på en jättebra ordvits på temat vegan. Och därför tänkte jag att varför inte göra en video med tio veganordvitsar! Mm. Här kommer de. De är dåliga. Vad är det för likhet mellan en stuntman och en besviken vegan? Jo, de får inte falla fel. Varför har veganer aldrig fel? För att de har ju rätt. Många veganer äter groddar. Och då kan man ju undra, vad är godsornas motsvarighet till alfa-alfa-frö? Beta, beta, gräs! <skratt> <skratt> Veganen står i korvshocken och gråter. Äh, det finns ju ingen vegansk korv här! Åh, äh, soja, <skratt> Vilket instrument spelar veganer? Gurka! <skratt> <skratt> mm, och gräta. Vilket instrument spelar inte veganer? Fårdjol. Varför dejtar aldrig veganer? Ingen människor. För att de gillar inte lammekäst. Varför är veganer så himla religiösa? Jo, för att de gillar bönor. Men hur ofta ber de då, veganerna, jämfört med andra? Jo. Köttätare eller blandkortare, de ber max en gång om dagen. Laktor och vegetarianer B2 men veganer brukar be tog. <skratt> Varför är det då så nyttigt att äta vegansk? Kanske du undrar. Jo, för att det är ju så att att äta växter... Och äta djur är helt olika, eftersom de på mikroskopisk nivå är olika. Det finns olika celler i växter och djur. Och det är inte bara så att det finns olika celler i växter och djur, utan cellerna skiljer sig mellan olika arter. Det finns hundceller i hundar, det finns grisceller i grisar, det finns tomatceller i tomater och det finns Cellerie, Cellerie, Cellerie <skratt> Ja, det var alltså 10 veganordvitsar och om du kommer på flera veganordvitsar kommentera gärna, de kanske är bättre än mina men om du tyckte det här var lite kul så kan du dela det med dina vänner om du vill se mer av mig så kan du trycka på prenumerera eller hålla uttryck så kanske det kommer då mer och till sist, om du inte är vegan bli vegan! Good go with his evil.